Minden a tévében. Ezeket ti csináltátok az hát, a Zóviba? Hát az ilyeneket. Ilyen hát, És akkor most eljöttél fel a kasztani. kell ja. Te nagyon rendes gyerek Én. vagy. Itt a és, csak át, és, itt és melyik kobodában van ez a bóvita csoport? ez a porti! a tojás. Ott a tojás. Ott Jó, van És ti honnan jöttetek? Elmondjátok nekem, hogy honnan jöttetek? Mi itt lakunk ajkán, és egy panálból jöttünk ide most le. És honnan hallottátok, hogy lehet jönni ide diszíteni a fát? A papáéktól. A papáik mondták. Igen. Mert a papáék olvassák az újságot, igaz? Igen. Mert le is jött a papa megnézni. Igen. Igen. Igen. És gyorsan diszítettetek tojást. Igen, Igen. többet is. Nagyon ügyesek vagytok. Na. Én, én így gyere. Én sem most értem föl. <gül> nem fész? Hangosan. Nem. Hálasz, szép lassan, gyere, nyugodtan. Fölvesszük az esést. <gül> De nem. Gyorsan, nyugodtan, hálasz. Szuper. Szuper vagy, vagy. Nagyon pezs. Fekete Istvánba járok iskolába. És honnan hallottál erről a tojásfáron? Hát, hát, hát amikor tegnap, amikor még itt voltam a mamáiknál otthon, akkor, akkor már azelőtt is megbeszéltük, hogy majd ide eljövünk feldíszíteni. Azt nem gondoltam, hogy kicsorhatom a mamát. <gül> nem gondoltad, hogy ki tudod csalni a mamát? Hát, hát mert, az, mert ugye volt nekem tojásokat, hogy azt majd fellészítjük. Feltesszük, akkor azt fel is tettük. Aztán meg még ott volt nála sok ilyen tojás, meg még ugye a drótokért kaptam még tojást. Tőbb, Szép lett a tojásfa. A Szépen, kérlek tojást. Hát, Jó Szia, bolás bácsi. bácsi. Szia, de igazából a Gerda csinálta kedve ez, Oli bácsi. Ő a Gerda e itt a Betmenes sapkában néz. E Nézd az Oli bácira? Mutasd meg, hogy ezt te csináltad. Te csináltad? Igen, az édesapjára képtelen, de nem. nem. <gül> Ellenben nagyon szépen tud gitározni. Igen, igen. Tehát vagy tojást csinál, vagy gitározik nem? Igen, a ez kettő a így van. Esetleg gitárt hoztál magaddal? Nem hoztam magammal a gitárt, a testvéremet hoztam, igen, most aki már többször volt a én focistája <gül> Jó, és akkor erre a fészekre ráadjuk majd, ha megszárad, akkor mindjárt megcsináljuk a tiédet is. Ez nem jó, ezt jól. nem lehet felapasztani a tojásfára. <gül> Képzeld el, hogy ő pedig világbajnokság táncban bejáltott. Igen. Mutasd meg a tojására. Mutasd meg, mit táncoltál. tudsz Táncolsz Fájnál. egyet a tévének! nek Na. Hogy leszel itt színén? Most csinálni? <laughs> nem. nem, nem? nem. Jó. Lassan, oké. Lassan, óvatosan. Váú, wow! ha mama, mik készültek itt ma? Bárányok, bárányok és nézd csak! Igen? Ezek készültek rózsaszínben, meg kékben, amit a gyerekek csinálgattak. Én is csináltam. Igen. És akkor mondhatjuk, hogy a bárányok hallgatnak? Igen, nagyon hallgattak. És nagyon ügyesek voltak a gyerekek, mert mindegyik mindet meg tudták csinálni. És ügyesen szépen kivágták a papírokat. Te is csináltál? Igen, én, én is csináltam. Van. Hol van? Nem látom. Hát most. most csinálod akkor. Igen, most csinálja. Nézd meg, milyen szépen bárgyakit. Ne Viszont nem látok bárányokat a tojásfán. Hát, ért, nem raktak fel. Majd én a kofárakom. Te felrakod? Igen. Na hát az az igazság, hogy az egy lázi fel a kofi. Nem baj. Nem baj. És akkor szépen a jó? És sok van. Jó, itt a ragasztó. Csasik, köszönjük nektek azt, hogy kihoztátok ide a létrát reggelre, Szívesen. amire mi érkeztünk, hogy minden zöggenőmentesen mehessen. Szívesen.